ہمارا پیغام نواز شریف گنجے اور شہباز شریف گنجے کو ہے کہ آپ عوام اگلا ووٹ اپ کسے ہم عمران خان صاحب کو ہی دیں گے پہلے والا اور آخری والا یونلیگ والوں کو دکھا رہے ہیں کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے برزرتاری والوں کو کیا اپ خانپور کی عوام جاگ چکی ہے اپ کا ہو سیدیاز خانپور یہ اپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ ناظرین عمران خان کے جو جلسے کی ریلییاں پورے ملک میں نکالی جا رہی ہیں یہ دیکھیں میرے بیک سائڈ پہ لوگوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور لے کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ ہمارا پیغام نواز شریف گنجے اور شفاز شریف گنجے کو ہے کہ اب ہم نکل چکی ہے سڑکوں پہ روڈوں پہ گھروں سے نکل چکی ہے اب ہم تمہیں رہنے کی جگہ نہیں دیں گے ہم تمہیں پاکستان سے بھی بھگائیں گے بھائی آپ جو لوٹا لے کے کھڑے کس کو دکھانے کی کوشش نواز شریف کو دکھانے کے لیے لے کے ہے اس کو ہم سڑکوں پہ گسیٹیں گے ہم نے ڈیزل ڈلوانا ہے اور پھر پوری پی ڈی ایم کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس میں ڈیزل ڈلوا لی ہے ٹھیک ہے نا اور عمران خان ہی بہترین لیڈر ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کے والے سے بات کی ٹھیک ہے نا آج ہم ان کو اس کے لیے کھڑے ہیں تو اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے بہتر اگلا ووٹ آپ کسے دیں گے ہم عمران خان صاحب کو ہی دیں گے پہلے والا اور آخری ہم عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ شاء اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں انشاءاللہ پہلی بار پہلی بار عمران خان کو ووٹ دوں گا اور انشاءاللہ شاء آخری سانس تک عمران خان کو جب تک جان میں جانا عمران خان کے ساتھ پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خونگا کیا ہم غلام ہیں کہ جو آپ کا ہم کر لیں آپ کسے دکھا رہے ہم نور لیگ والوں کو دکھا رہے ہیں عمران خان اکیلا نہیں ہے عمران خان کے ساتھ یہ لگانے کا مقصد کیا نگا کرنے کا سے کرتا ہے یہ کبھی دوبارہ لوٹے پیغام دینا چاہوں گا نواز شریف اور سلطان والوں کو کہ اب خان پور کے عوام جاگ چکی ہے اب ہم ان کو بھگائیں گے ہم اب ان کو مسترد کرتے ہیں اب ان کی نہیں چلنے والی آپ کا وزیر اعظم کہہ رہے پاکستانی عوام جو بھکاری عوام ہے نہیں بھکاری نواز شریف والے ہیں اور سرداری والے ہیں ہم بھکاری نہیں ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں گنجو کے پاکستان کی جتنی بھی عوام ساری بھکاری ہے تو آپ اسے آپ کیسے ایکسپلین کریں گے پاکستان بھکاری نہیں ہے نواز شریف کا ڈاکٹنگ وزیر اعظم کہہ کہ وہ بھکاری ہے بھکاری پورے پاکستانی بھاری وہ خود بکھاری